Scandalul discuciilor dintre George Maior subliniere Ihoria Georgescu și Amploare, Mi subliniere care de ultimor a Comisiei Seria subliniere Tepne răspunsurile Video Scandalul discuciilor telefonice dintre George Maior subliniere Ihoria Georgescu și Amploare Postul subliniere Efalani a făcut dezvluiri incendiare în Comisia de Control a Serei sublinierei totul s-a transformat într-un adevărat război. Claudiu Manda, subliniereful Comisiei l-a acuzat pe Maior de minciuni, iar acum parlamentarii au luat mesuri. Acea discuție nu a avut lecturi cu direcția juridică. Am trimis adrese c 3 Am semnat o parte din adrese. A subliniere răspunsurile, a spus Manda.